ليس لي قلب بعد يعشق هواي، أيوه. روح دور غير تلقى هواي، انت مو قلت انا مو مستواك، شاش عندك ظال تمشي وياي انت مو قلت لي أنا أنا أنا أنا أنا يعود وذكرك ضيم يا رب يا يمه يا يم اوف اوف اوف اوف اوف أف أي والله متى ربط بس عمره ثلاثة واربعة واثنين تسعى ونار الشوق في الدلال تسعة تسعة تسعة اويلي تسعة خلص عمره وبقى الايام تسعة قضى سبعة وبقى يومين لي حمودي على راس ابو علي بن ادم بن ادم بنادم ما يفيدش ما تسوي له يشيل علي خشم لقلبك يشيله الله الله وقفاتهم اللي حماما ما, ما, ما, ما غزرن وياك يابه قبل غير اش اريد اسوي له وقت خلى الحلقه فاهي اقوى والله اقوى والله اقوى وقت خلى الحلقه فاهي يصير بلسان الطويل وقت خلى المال قيم الناقص يذم الاصيل امداه شلون دنيا, دنيا دنيا دنيا اوف دنيا بلت الشاي الكرامه وصيد سود للرذيل الثقيل اخلاقه يخسر يروح لجيبه الثقيل ورب روحك لا تربي شواربك قلت لك اقوى ربي روحك ولا تربي شواربك عيب من تحكي على واحد عيب من تحكي على واحد صاحبك انت قدرك اللي يحكي على صاحبه هذا شنو ترتيبه؟ انا اقول لك اللي على صاحبه والله للصبح وياك رب روحك لا لا لا خادم لك لا لا لا لا تربي شواربك عيب عيب عيب من تحكي على واحد صاحبك ش قدرك وانت مو قد المقام ومن ثقلة جيوبك ثقلت حد السلام اش احترمك وانت مو مال احترام والله لا تسوى العتب جاعات بك يا يمه انا اقصد اللي يحكي على صاحب عنده شارب ويحكي على صاحبه بس <تصفيق> اخا يا خايا, خايا العدى اخذنا فلوس يا يمه يا يمه لعن اللي اخذنا فلوس والجيب خالي نفس الجفن يرحون نفس الكفن يرحون وجنازه ثال يا يمه من عميد ورايد جوادي يا أخوي أطوف يعوداً يعوداً يعوداً يعوداً وذكرك ضيم الضيم يبقى يلا طين الحجاز على مودة نعي في الساحة الحسين يلا سمع الحجاز صفق العريس يا كرار العرجي مطلب على الستيج كرار العرجي حي الله بن العم الغالي تحياتي لكل واحد مربي شوارب من هذا الزلمه العسكري تاج على راسي انا اقصد اللي يحكي على صاحبه بس حجاز حبيبي حجاز رقم اثنين حجاز رقم اثنين مو كرد. يلا سمق العريس البديري نزلون على الستيج يا وليد نحاول الستيج تعبان جواب من شلون بعد؟ تلموها الغراب الغراب والشيل يمنى يمنى اذا ما ابيكم <تبع> أمان على هنا أمان أمان أمان أمان أمان. تلموا الغراب وتشيلوا يا اللي ما بيكم نحملها نحن شريد من الله لا حايطكم يصير. على حائطنا ودرجكم يمدرجنا من تغثيك من تغثيك الدين يا وحال تتوازه الأخو مثل التفق مطلوب للعازه الما فازع اللي الما يوقف لاخوه ما ينحسب رجال بلا يستاف ما تنشال لنتنازه وابن امك يعرف جروحك الياصوب ويخيطه ويدرزين دراسه لا تطيب خيك الناس لا تطيب لا تطيب خيك تنطبيك الناس ينعاب القلب من يترك عزازه يلا فاصل ونرجع لكم الرجعه يكون يا ابو علاوي حسين العيساوي هاني